Ти кажеш, чоловіки пусто дзвони, але дзвони що Я, я кохаю тебе, ти кажеш, ти мій девак невгамовний, але дзвони що. Коли що? Дзвони коли що? Я Полетіли удвох Ти кажеш Дивись які квіти Бувай Дзвони Коли що? Повіриш мені, ти кажеш, краще перевдіти, але дзвони коли що дзвони коли що, хоч я не готова та це так чудово. Ти кажеш, я такого не знала Дзвони, дзвони коли що Я забираю собі ту, що так довго казала Дзвони, дзвони коли що Дзвони коли що Коли ще дзвони коли ще так було і так буде, з коханими всюди. Дзвони коли ще дзвони коли ще